این داستان سکسکه الیوت خرسه سکسکش گرفته بود چون سکسکه الیوت تموم نمیشد. باعث شده بود خیلی بد اخلاق بشه چیزی که بیشتر از همه عصبیش می کرد پسر اموش روتس بود که الیوت رو مسخره می کرد و میخندید. الیوت با خودش فکر کرد اگه یک مقدار قدم بزنه سکسکش از بین میره. ولی اینطوری نشد یه سنجاب صدای سکسکه الیوت رو شنید و بهش گفت نفستو حبس کن و تا ده بشمار ولی تا ده شمردن برای بند آوردن سکسکه کافی نبود و این باعث شد روس به خندیدن ادامه بده توی یک برکه یک گرباغه مشغول شنا بود صدای سکسکه الیوت رو که شنید گفت غورد غورد. مقدار زیادی آب رو باید یک دفعه بخوری تا سکسکت غط بشه غورد غورد. ولی این کار هم جلوی سکسکه الیود رو نگرفت الیود خرسه و روت به قدم زدن در جنگل با هم ادامه دادن الیود نمیتونست جلوی سکسکش رو بگیره و روت هم مشغول خندیدن به اون بود روباه که از شنیدن صدای سکسکه تعجب کرده بود گفت باید روی سرت وایستی اون موقع سکسکت درست میشه. باور کن. الیود این کار رو هم کرد و درست نشد. یه میمون پیشنهادی داشت. خوندن آهنگ. ولی این کار به درد الیود نخورد و کمکی بهش نکرد. یه خرگوش خندید و گفت آقا خیرسه جولا برات بگه به نظر سکسکه شبیه یک جور حیولاست که بره تو شکم آدم باعث پیش آدم قارقور کنه بهتر آدمی رو از تو شکمش در بیاره و بندازه بیرون بله خانم کن هم یه فکری کرد ولی به خرس چیزی نگفت متاسفانه همه راهنماییایی که الیوت از بقیه گرفته بود به دردش نخورده بودن هنوز داشت سکسکه میکرد و همه حیوونای جنگل براش ناراحت بودند. به بجز رودس بیمرفت که همهش داشت میخندید الیوت یک آن حواسش رفت به خنده های مسخره رودس پنجهش رو روی یک چوب گذاشت و چوب با یک صدای تق بلندی افتاد زمین الیوت شکه شد برای یه لحظه نفسش بند اومد گفت چی شده؟ الیوت یک لحظه ساکت شد و دید دیگه سکسکه نمیکنه ولی عوضش یکی داشت سکسکه می کرد به نظرتون اون کی بود؟ معلومه، اون روتس بود داستان ما به پایان رسید